مرحبا مليار و يا سعد يا وليد الخير يا خلى السعد حي شوفك يا سعد ولد يا وجه السعد يا العيال السعاده بالخيال يا كل ايه. سبعة أو من خارج ومن جوال في ادعو شنو سعد من اله العالمين قلة العيون الله ووالدك نحمده ونشكره يوم اكرمنا انتقدت القاسميه في الحياه طيني شلوه سمعتها عزا وجاه انتقدت القاسميه الكلمات العامه والخاصه